Це п'ятий мотопробіг Єдності. На Хмельницькому майдан Незалежності байкери приїхали із Кам'янця-Подільського. Учасник мотопробігу з Харкова Юрій Захарченко каже, за кермом залізного коня сьогодні проїхав вже 300 кілометрів. До мотопробігу доєднується втретє. Ми це неймовірні. Я кожному раджу сприйняти участь в цьому івенті, бо він просто чудовий. Чоловік тримає прапор України, на якому всі учасники залишають побажання. Це є традицією, говорить Юрій. Хлопці, котрі їхали з нами, якийсь шматочок маршруту, приєднувалися, від'єднувалися, вони лишили свою частку на цьому прапорі, як частку своєї душі. Це символізує єдність всіх людей, по-перше, України і, зокрема, байкерів. Вони будуть на Хортиці, тобто ми їх там залишимо і вони будуть рік висіти, як пам'ять про цьому мотопробігові. Ми веземо також інший прапор, це прапор Кримського татарського народу і це для нас теж важливо, бо... Крим – Україна. Олександр Задорожнюк вперше бере участь в мотопробігу. До колони доєднується у Хмельницькому. За кермом байка вже більше року, розповідає жінка. У мене був дядя чемпіоном по мотокросу у Хмельницькій області. І якось пішла з дитинства. Це любов до мотоциклів. Чоловіка так і познайомилась на мотосльоті так і це втягнуло. У кожному місці доєднуються нові учасники пробігу, говорить організатор акції Вадим Жуковський. Це і є символом об'єднання України, пояснює байкер. Взагалі стартувало в районі 20 чоловік, але е по мірі по мірі просування колони, то люди додаються в кожному місці. Завжди там два-три чоловіка, які додаються, їдуть і їдуть в кінець маршруту цього року. Маршрут збільшили, додавались, здається, там в районі десяти нових міст. Та додає, що потрібно для того, аби доєднатися дому до пробігу. Вміння їздити в колоні, мати патріотичний настрій, не пхати ніякої політики сюди. Це це якби є. Я, короче, основне кредит. Тобто пробіг абсолютно без, без політики, без лозунгів. Загалом триватиме пробіг два тижні, за яких байкери мають проїхати близько п'яти тисяч кілометрів, додає організатор. Байкери рухались колоною, їх супроводжувала одна патрульна автівка. Про це не на камеру розповів поліцейський. Додає, дорожній рух у місті не перекривали, порушень не зафіксовано. Зараз байкери попрямували у Вінницю. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.